هلو ومرحبا رحبا بالليل فانا من الضفان هلو ما يوم يوم اننا الساعة حيا بحفلة الكريم اللي يجمل وصيت فان 我送 ولا خيب من وجبال مسائية على طيب فزعت فهجود وحبية <تصفيق>